Натяжні французькі стелі від студії «Гарна хата» – це краса за доступною ціною. У квартирах та офісах швидко, якісно, надійно. Студія «Гарна хата» – 4 роки досвіду, задоволені клієнти. Натяжні французькі стелі – імідж вашої оселі.